नमस्कार श्री रामबा जिला शिक्षण भवन युनिट नंबर टू पॉइंट त्रोडक्शन ऑफ न्यूरोवलपमेंटल डिसेबिलिटी पेटा भाग रूपे आई डी एस डी विगतवार सब प्रथम ન્યુરો ડેવલપમેન્ટલ એટલે મગજના ન્યુરોલોજીકલ માર્ગોના વિકાસને દર્શાવે છે જે દેખાવ અથવા કાર્યને પ્રભાવિત કરે છે જેમ કે ઔદ્ધિક કાર્ય વાંચનની ક્ષમતા સામાજિક કુશળતાવલપમેન્ટમાં સુધારો કરી રહ્યા છો તેવું કહી શકાય જ્યારે તમે બાઇક ચલાવો છો સંગીતના વાદ્યો વગાડવા બાસ્કેટબોલ વગેરેની રમતોમાં સુધારો કરવાનું જે શીખો છો ત્યારે તમે જે લાભ મેળવ્યા છે તે રાખશો તો ખાસ કરીને જો તમે તેના પર લાંબા સમય સુધી કાર્યરત રહો તો ચેતાકીય વિકાસાત્મક વિકલાંગતાનું વર્ગીકરણ ચેતાકીય વિકાસાત્મક વિકલાંગતા એ ન્યુરોલોજીકલ આધારિત પરિસ્થિતિઓ છે જે વિશિષ્ટ કૌશલ્યો કે માહિતીના સમૂહોની પ્રાપ્તિ પ્રતિધારણા અથવા ઉપયોગમાં દખલ કરી શકે છે તેમાં ધ્યાન સ્મૃતિ પ્રત્યક્ષીકરણ ભાષા સમસ્યા ઉકેલ કે સામાજિક આંતરક્રિયામાં નિષ્ક્રિયતા સામેલ થાય છે આ કે અથવા જો તે વધુ તીવ્ર હોય તો તેવા અસરગ્રસ્ત બાળકો અને વ્યક્તિઓને વધુ મદદની જરૂર પડી શકે છે ચેતાકીય વિકાસાત્મક વિકલાંગતાઓનું વર્ગીકરણ આ છે चेताकीय विकासात्मक बीजू बौद्धिक विकलांगताब एस डी ए સ્પેક્ટ્રમ ડિસઓર્ડર સ્પેક્ટ્રમ ઓર્ડર આ બે મુખ્ય પ્રકારો છે કે જે સમાન લક્ષણો ધરાવે છે ઇન્ટેલેક્ચુઅલ ડિસેબિલિટી જેમાં માનસિક રીતે વિચારોની સમસ્યાઓ જોવા મળે છે માનસિક રીતે અસરગ્રસ્ત હોય અને જે વિચારો છે તે મુખ્ય તેના મનની અંદર જ ફર્યા કરે છે ત્યારબાદ મુમેન્ટ ડિસઓર્ડર છે જે શરીરને લગતા છે ખામી શ્રવણની ખામી વગેરે અને કમ્યુનિકેશન ડિસઓર્ડર એટલે કે કોઈ પણ પ્રત્યયન લગતી મુશ્કેલીઓ તેમાં સમાવેશ થાય છે સૌ પ્રથમ આપણે જે બૌદ્ધિક કાર્યમાં એટલે કે તર્ક અધ્યયન સમસ્યા ઉકેલ અને અનુકૂલનશીલ વર્તણૂકમાં મહત્વપૂર્ણ મર્યાદાઓ સૂચવે છે જેમાં રોજિંદા सामाजिक आवरी लेवा आवे छे छे विकलांग अधिनियम 2016 व्याख्या क्चुअल फंक्शनिंग एंड इन एडेप्टिव बिहेवियर તેનો વૈશ્વિક વિલંબ હોય જેમ કે શારીરિક જ્ઞાનાત્મક સામાજિક ભાષા સંદેશા વ્યવહાર વગેરેમાં વિલંબ જોવા મળે છે જયારે તે પ્રતિક્રિયા આપવામાં ધીમું હોય છે લક્ષ્યો નક્કી કરવામાં અને સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવામાં આવે છે તેમની સ્મરણ શક્તિ ગ્રહણક્ષમ અને અભિવ્યક્તિની ભાષા નબળી હોય છે તેઓ દૈનિક જીવનની પ્રવૃત્તિઓમાં મર્યાદા હોય છે એટલે કે અમુક અમુક જ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ તે કરતા હોય છે સામાજિક કૌશલ્યો અને આવા વ્યક્તિઓ માત્ર મૃત સ્તરે જ વિચારે છે બૌદ્ધિક વિકલાંગતાના પ્રકારો બૌદ્ધિક વિકલાંગતાના પ્રકારો આ મુજબ છે સૌપ્રથમ गहन बौद्धिकौद्धिक विकलांग विद्यार्थियों समावेशन बौद्धिक विकलांगतावता विद्यार्थियों जयपुर સમાવેશી શાળાના વર્ગખંડમાં જેમ કે વિદ્યાર્થીઓ કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે જે લક્ષ્યાંકો નક્કી કર્યા છે તેમના દરેક તબક્કાના પૂર્ણતા સમયે તપાસ કરે કે તેમને કાર્ય કરવામાં કોઈ સમસ્યા નડે કે નહીં प्रोत्साहित कर संकल्प प्रस्तुत करी और निपुणता मेलवी विद्यार्थियों ने पुनः संकल्प शिक्षण तकनीकों स्वरूपे प्रदान वक्ते डर महत्ति मेटिज स्पेक्ट्रोम डिस्डर भाग तरीके स्पेफिक लनिंग डिफिकल्टीज एडीएच एक्साइटी ट्यूड्रेट ओसी डेवलपमेंटल डीलेज गिफ्टेड सेंसरी इंटीग्रेशन डिस्डर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिप्रेशन आ बदणों पेटा विभागों तरीके सब प्रथम परिचय एएसडी नॉर्म संबंधों समझवादात्र रीते असर करे अने वारम वर और सामान्य अथ वारूडी चुछ वर्सन साते संगडाये लिगोई छे व्याख्या विकलाम व्यक्तियों ना अधिकारों ना अधिनियम 2016 मुझब Autism Spectrum Disorder नी व्याख्या आ मुझब छे Autism Spectrum Disorder means a neurodevelopmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's બાળક જ્યારે વિષય વસ્તુનું વાંચન લેખન સ્મરણ અર્થગ્રહણ સાથે સંકળાયેલી બાબત છે તે રજૂ કરવામાં અથવા સમસ્યા ઉકેલમાં કોઈ એક અથવા વધુ કામમાં મુશ્કેલી અનુભવે अक्षमता धरा व्यक्ति मिलनसार न हो, हो। रमु पसंद कर जवाब नी सके असमान कौशल्यो विकास ध्यान केंद्रित होवी। वदू अस्पष्ट जवाब आपकत में मुश्किल अन्वी मौखिक प्रत्यायन में मुश्किल ऊँगनी समस्याओं समस्यापणी याद रखी ओटिजम स्पेक्ट्रम डिओ मुख्य त्र भागित कर डिओ पर डेवलपमेंटल डिस्डर વિદ્યાર્થીઓના જૂથને શિક્ષણ આપવા માટે કોઈ રેસીપી અસ્તિત્વમાં નથી પરંતુ ચોક્કસપણે કેટલીક માર્ગદર્શિકાઓ છે જે નિશ્ચિત લેવલ વિદ્યાર્થીઓને जय शकित हो रुचि शक्ति कुशलता तज् अध्यापन साधन उपयोग पसंद कि ते आयोजन थोड़ा विराम आपने तमाम प्रवृत्ति में सामेल हस्ताक्षर के हाथी लख्या विकल्पों ने ध्यान आयोजन करो विकास चेताकीय विकासात्मक विकलांगता धरावे आ चेताकीय विकासात्मक विकलांगता अद्यन विकलांगता बौद्धिक विकलांगता स्पेक्ट्रम डिस કે આ વિડીયો સૂચવેલ પ્રયુક્તિઓ પોતાના અધ્યાપન દરમિયાન અમલમાં મૂકવી જરૂરી છે જેથી સમાવેશી શિક્ષણ સફળ થશે આભાર